Amikor én bekapcsolódtam ebbe a munkába, 87 végén, vagy 88 elején, akkor leültünk az asszonyjal, mert ott volt ki egy gyerek, meg az asszony, hogy mi legyen, hiszen nem lehet tudni, hogy hova fordul ez az egész, és mondta, hogy ő teljesen egyetért. Ő nem csatlakozik ehhez, mert valakinek életbe kell maradni a családból. Nem lehetett akkor még tudni, hogy mi következik. Hát voltak olyan példák, amikor ez egy reális mondat volt.